السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح طريقة العمل على برنامج مداد المحاسبي في هذا الفيديو سنبدأ في شرح ملف الحسابات إضافة حساب جديد والتعديل عليه وحذف الحساب نفتح حسابات ثم ملف الحسابات لتظهر معنا شاشة ملف الحسابات وفيها شجرة الحسابات فيها أصول خصوم إيرادات ومصروفات شجرة الحسابات في نظام ميداد هي شجرة مرنة جداً في مواصفاتها إذا أردنا أن نضيف أي حساب الإضافة تكون عن طريق الترقيم الشجري هذا يعني أنني أريد إضافة رقم للأصول المتداولة تحت البنوك كما نرى رقم البنوك الرئيسي هو 1204 إذا أردنا إضافة أي حساب تحت البنوك فقط بمجرد إضافة رقم خامس بجوار الأربعة أرقام المتجددة في رقم البنوك الرئيسي فإذا أردنا إضافة رقم لبنك جديد نفترض بنك الراجحي سنكتب 1204 ونكتب الرقم بعد آخر رقم ظهر لي بعد ذلك خمسة وبعدها ستة ونقول بنك الراجحي وبهذا نكون قد أضفنا حسابا جديدا يجب أن نتأكد أن الحساب الرئيسي للبنوك معلم بعلامة حمراء وهذا يدل على أننا نضيف تحت هذا الحساب الرئيسي ونضغط حفظ وبهذا يظهر معنا الحساب تحت الحساب الرئيسي للبنوك إذا أردنا التعديل على أي حساب بنفس الطريقة نضغط عليه ضغطة مزدوجة ونذهب عند الحساب ونعدل على اسمه مثلا إلى بنك الرياض. نضغط حفظ سنلاحظ أن الاسم تم تعديله معنا كما ترون أمامكم على الشاشة. أخيرًا، لو أردنا حذف الحساب، يجب أن نضغط عليه ضغطة مزدوجة لكي يظهر معنا هنا، ونضغط حذف، وبهذا سيتم حذفه معنا. لكن يجب أن نتأكد من شيء هام من جدًا، هو إذا أردنا حذف الحساب الرئيسي، سيخبرنا البرنامج أنه لا يمكن حذف حساب رئيسي له فروع. وأيضًا، إذا الحساب الذي يظهر معنا هنا توجد عليه حركة، لن نستطيع حذفه. لكن معنا هنا، هذا الحساب رصيده صفر. وليس عليه حركة فإذا ضغطنا حذف سيتم حذفه بكل سهولة